لا إله, لا, إله لا إله إلا الله لا إله بكر يا نظر عيني عجبني فعلك الزيني يا بكر يا نظر عيني فعلك الزيني يا رجال شملهم يا زين بكره بينهم يا شمعه تضوي دربهم ابوك راعي لولاه ما تصدرين بالمنزله ابو ذياب راعي لولاه ما تصدرين بالمنزله أمك في مثلها لا إله إلا الله بأوصافها أم صالحة يا مفتونة لا أنت مزيونة أم خالد يا نظر عيني عاجبني جمالك الزيني وبلغتي ما تمنيتي وبيوت العز بنيتي كل الذياب خيالة وعليهم رزة الراية وهم حماية كل الذياب كلهم لا الله شملهم الله يا زين ذكر بينهم يا شمعة تضوي دربهم واخوانك والنعم بهم لا إله إلا الله ما تلقى والله مثلهم لا إله إلا الله خالد ثار باروده لا إله إلا الله كسرهم من كسر عوده لا إله إلا الله خلود زينة البنات لا إله إلا الله يا كاملة بجمل صفات لا إله إلا الله العضيد عبد الرحمن لا إله إلا الله هذا شيال الثقة سفرك فوق الغمام أفعال يا سلام لولا متصدر بالمنزلة فرحة ما في مثلها لا إله سعاد يا كل الغلا ما في مثلك بالحلا ما في مثلها تزينت بحسنها <تزينت> أحلام يا كل الغلاء ما <مع> في مثلك <مفيل كب> بالحلا رينا سياسة البنا تدلوها سكر ونبات ريتال ما في مثلها ريتال ما في مثلها صافها وطباعها لا إله إلا الله خالد ركا فوق الغمام الله أفعاله مطموخة يا سلام عبد الله ثار باروده كسرهم من كسر عوده سالم يا كل الغلا لا ما في مثيلك بالحلا كسرهم من كسر عوده لا إله الله براك يا نظر عيني لا إله إلا الله عاجبني فعلك الزيني لا إله إلا الله ترفهي مثل الغزال لا إله إلا الله تحسن هاوية الدلال لا إله إلا الله سيده اليا البنات لا إله الله في لك بالحلا ما, ما في مثلها لا تزينت بحسنها جيلان يا نور عيني دلالك الزيني ريمان يا ست البنات دلو عسكر دلوعة سكر ونبات بينهم. يا شمعة تضوي دربهم كل الفرحان خيالة وعليهم رزة الراية وهم للروس حماية كل الفرحان كلهم لا فرقوا شملهم يا زين رينات شمعة تضوي دربهم ريناد هي أحلى عروس لا ريناد هي تجلي النفوس محلى الكحل بعيانها وعيونها عيون المها لا الكاس شعرها محلى الورود بخدها يا عجبني إله إلا الله جمالك الزيني لا إله إلا أبوك خالد الفرحان لا <تصفيق> <يسكني ربي> الجنان لا إله إلا الله لا بالمنزلة <تصفيق> عالية يا نظر <وضر> عيني <تصفيق> بلغتي ما تمنيتي وتلحز الله يا ابو تعز بنيتي لا إله إلا الله ومع النية كل الغلا لا إله إلا الله ما في مثلك يا الحلا لا إله إلا الله كل الفرحان خياله لا إله إلا الله وعليهم رزة الراية لا إله إلا الله وهم للروس حمى ورق الله شملهم يا زين رينات بينهم يا شمعة تروي دربهم وإخوانك والنعم بهم لا إله الله من مثلهم الله علي النثار باروده كسرهم من كسر عوده عبد الرحمن كل المرجلة هم راعي الأولاد لا الله سارح يا نظر عيني دلالك الوليد يا كل الغلا لا ما في بالحلا سيف ثار باروده كسرهم من كسر عوده لا إله مطموخة يا سلام شهان يا نور عيني عاجبني جمالك الزيني شهد شهادك يا كل الغلا ما في مثلك بالحلا و زراعي لو ملا ما تصدقين كل الفرحان خيالا وعليهم رزة الراية وهم للروس حماية كل الفرحان كلهم لا إله الله فرق الله شملهم كل الذياب خيالة وعليهم رزة الراية وهم لبوس حماية ريله كل الذياب كلهم لا فرق الله شملهم كل الفرحان كلهم لا فرق الله شملهم كل الذياب كلهم لا الله شملهم شملهم لا اله الا الله نفرق اللي شملهم لا اله الا الله نفرق اللي شملهم لا اله الا خبر الله خبره طويله وابداع والاتقان في العمل والمواعيد